نحمد الله يوم سلم لنا الغالي واستجاب الكل دعوات ندعيها الجاذب بغيبتك ما talk to you خادمتك نجل الاحرار الابطالي معرب الجد والنعم جانيها ابو فهد يترجم أقوالي شيخةٍ في <تصفيق> انقطاحي راعيها جعلك معافى من الشر يا غالي، والسلامه ربي بلغك فيها، قام فكري يربط اجزال بجزالي، يحبك المعنى وانا اللي مسويها، شوفتك يا عمر بخير يا الغالي، اشتحن فكري قصايد باغيها اشهد انك نجل الاحرار الابطالي فالجدين والنعم جانيها ابو فهد يترجم القلب عالي عيال عفات سعد منها قاضيها جد كالليلها النعم ينقالي اضغي مهيبة روس تروس عاديها جد تكدونها يلخص الغالي ام سلطان من بس ويا يساويها وام خالد طيبها باقوا لي شيخه فرح لكل جديد